Міського голову Тернополя Сергія Надала судять за ймовірний конфлікт інтересів під час його преміювання. Справу сьогодні заслухали у Тернопільському міськрайонному суді. На початку засідання головуюча суддя Ірина Марциновська запропонувала сторонам сказати вступне слово. Прокурорка обласної прокуратури Тетяна Дедюх прочитала протокол, складений Нацагентством з питань запобігання корупції на Сергія Надала. Суть адміністративних правопорушень полягає в тому, що Надал Сергій Віталійович вимогам пунктів 2 та 3 частини першої статті 28-й закон України про запобігання корупції, неповідомо встановленому законом порядку про наявність у нього реального конфлікту інтересів та діючи в умовах реального конфлікту інтересів, прив'язує в рішення, закріплені розпорядженнями за ці дати Тернопільського міського голови в частині визначення собі розміру премії та надання допомоги на оздоровлення матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у максимально граничних допустимих розмірах. Сергій Надал відповів, що не визнає себе винним. Вважаю, що ті правопорушення, які вказані в протоколі, не відповідають дійсності. Прокурорка Тетяна Дедю запитала, які умови щодо преміювання міського голови встановлені у Тернопільській міськраді. Сергій Надал відповів, що максимальний розмір премії кожному з працівників ухвалюють під час сесії Тернопільської міськради, а щомісячну суму премії визначає спеціальна комісія. Усунування це речі означала спеціально створеною комісію і, і рішенням коронавчого комітету. Я сам зім собі не визначав, приймає не призначав, але згідно діючого бюджетами іншого законодавства, єдиним розпорядником бюджетних коштів в громаді є міського Тернопіль, який за таким підписати для подачі оборонника за часів для виплати всім працівникам міської ради. Тоді суддя запитали, які працівники міськради входять у комісію з преміювання міського голови. З складу комісії входить секретар Тернопільської міської ради керуючись справами Тернопільської міської ради, заступник міського голови, ці троє осіб призначаються сесією міської ради на міським головою. Окрім того, це начальник фінансового управління Тернопільської міської ради, це головний бухгалтер міської міської ради і керівник відділу кардіозабезпечення міської ради. Також Сергій Надал сказав, що не може змінювати собі розмір премії, призначений комісією. Захисник міського голови Артем Облетов звернувся із проханням закрити адміністративне провадження, адже, за його словами, у процесі складання протоколу є процедурні порушення. Тоді суддя почала вивчати надані сторонами документи. Серед них – розпорядження про преміювання працівників міськради за січень 2022 року. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради Кресватій. Розмір відсотків ⁇ це премія у відсотках ⁇ 400. Секретар Ради Гірчак ⁇ 400 відсотків. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради Остопчук ⁇ 400 відсотків. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради. Тимковський – 400 відсотків, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дідич – 400 відсотків та заступник міського голови, керуючий справами Хімійчук – 400 відсотків. І міський голова надав 250 відсотків. За лютий 2022 року надав Сергій Віталійович преміювання 200 відсотків. Надалі впродовж минулого року розмір премії Сергія Надала не перевищував 100% посадового укладу, Йдеться це у документах, які прочитала суддя. Також Сергій Надал повідомив, що не звертався за виплатами на оздоровлення чи вирішення соціально-побутових питань впродовж 2022 року. Після дослідження доказів прокурорка сказала, що при визначенні премії міському голові він мав звернутися до НАЗК з питанням, як можна уникнути конфлікту інтересів. Таких звернень не було. Тож прокурорка просить суд визнати Сергія Надаловинним та призначити йому штраф шість тисяч гривень. Суддя повідомила, що рішення у цій справі оголосять завтра, 18 квітня о 15 годині. Діана Качуровська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.